‫כן, אנחנו נמצאים ‫בעיצומו של חג הסוכות ‫לזמן שמחתנו. אנחנו צריכים לדעת ‫בשביל דברים קטנים רק, ‫ושיא שמחת טובה ‫בראשונה רבה, ‫צחדת שלפי הריזאל, ‫כל ההקפות צריכים להיות ‫דווקא לפני מוסף. ‫ואין דבר כזה לעשות ‫הקפות אחרי מוסף. כמו מה שנהגו בשנים האחרונות, מחמת שצייך להעלות את כולם, ונהיה כבר החצות וכדומה, אז כן עושים הקפות אחרי התפילה. לפי רבי נוערי זה שום דבר, זה זה לא שווה כלום. כל העניין של הקפות זה עניין של קבלה. הקפות צריכים להיות לפני מוסף. במוסף, בקטר, אתה סוגר את המערכת. אחרי השבע הקפות, ואתה אומר את הקדושה, ניגמר הסיפור. הקפות במנחה, והקפות שניות, זה סתם מנק באלמה. הקפות שעושים ממשכות ועניינים, זה בלילה ובשחרית בבוקר. השנה עכשיו שעם כל הבלגן שיש, אז ודאי שצריך להניג את שלפני מוסף להסתובב שבע סיבובים. אני לפעמים מתפלל בבית הכנסת שאין שם דברים כאלה, אני מסתובב לבד. אני לבד מסתובב שבע סיבובים סביב הטבעה, וזה לא יקר להגיד את המזמורים או משהו. זה העיקר זה ההקפה ברגליים, זה העיקר. אם אתה נמצא במקום שלא עושים זה, תעשה זה כבר בפתיחת האחר. אם עושים פתיחת האחל, אתה עושה שתיים, שעוד סיבובים, ארבע אחר כך שמאזרים את הספר, עוד כמה סיבובים, בקיצור אתה לא שמים לב אנשים כמעט, וככה העיקר לעשות שבע קפות לפני מוסף אם בית כניסת לך, אם... מה, אפילו בלי לקרוא כלום זה הקפות, בלי שום דבר עם הרגניים לא, זה סתם, זה מנג בעלמה עיקר עושים כן, זה לא, לא שזה עושה את ה... יש עניין גדול של הקטר ביום הזה כל מה על ידי הלונב זה בלי הקטר בחג שבועות, בחג שמיליאצוות מגיעים לקטר זה המשכה של הקטר בכל הספירות לכן אנחנו זה הוויה בניקוד קמט, זה מה שמכוונים זהו, אחרית זה העיקר, אני מדבר לך מה העיקר, ערבית לא, גם הלילה וגם הבוקר בקטר של מוסף אתה סוגר את כל הימים נוראים שהתחילו מראש חוד השילול, או תקרא לזה לראש השנה, הכל נסגר בקדושה של הקטע נעשה איכות גדול לא חייבים לומר, כדאי לומר, העיקר זה לומר איזה פסוקים שמיניהם, העיקר זה לא הירצון, נהיידה תקן את הירצון העיקר זה יותר הפסוקים, תגיד איזה קרה הפסוקים כל הקפה זה בסדר ייחס דרך אשם עלינו בהקפה הראשונה וכל הכל יש כמה פסוקים שם מה שאתה צריך לומר כל הכפה תצליח <אח> הרעיון זה הכפות הריזה לא תיקן לומר שום דבר כן הרעיון הוא הכפות וחייב להיות הכפות לפני מוסף אין דבר כזה הכפות אחרי מוסף זה מושג לא נכון בכלל ומי שעושה את זה זה סתם הוא יכול לעשות אבל זה סתם זה לא שיש בזה משהו העיקר זה לפני מוסף <אח> גם בבית יעשה, ייקח שולחם, ישים סידור, תנ'ך, ויסתובב סביבו וזהו, מספיק. הכל בסדר. כן? ככה צריך לעשות. ואותו דבר גם כן, הקפות של מה יש לנו עוד? הקפות של שנה רבה, גם כן, צריך להיות לפני נמוסף, לא אחרי נמוסף, כן? זה כן, זה עושים. עוד דבר יש לנו, יש לנו מה עוד? מה רגע רגע חבטת ערבה גם זה לפני מוסף מה עושים את זה אחרי מוסף זה טעות זה חבטת ערבה ברשון הרבא צריך להיות לפני מוסף אפ ספר לא כותב תעשות את זה אחרי מוסף כולם כל האחרונים אחידה בהמפלאצ'י כולם פה אחד לפני מוסף עושים חבטת ערבה בהמצת תפילה עושים רגע לבחוז עושים חבטת ערבה מחזיקים אבי חזרה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 אין פה שלושות, רק בראש השנה יש את האלה אין אין דברים כאלה, רק בראש השנה, מה? זה סתם, אומר בעצמו שזה סתם כאילו במנהגים המקוריים צריך להיות לפני מוסף אפ אחד לא אומר באחרונים לעשות את זה אחרי מוסף, אין דבר כזה תורח, אתה מחמיר לעשות על קרקע עולם ואתה עושה את זה בקיצור, זה מה שצריך שוב פעם אתה נמצא מתכנסת שלא שומעים לך לא כלום, תצא לבד תעשה תחזור ואיך פתח מההרים ושוב יש ירצון יש ריבונו של עולם לשם איכות שלך, בין ישך עם כל הכבוד לשם איכות שוב זה טוב אבל זה לא העיקר העיקר זה החוותה אם אין לך זמן להגיד לשם איכות תעשה ערבה לפני מוסף תחזור העיקר זה לעשות את הכל לפני מוסף, מוסף סוגר מערכת אתה לא יכול אחרי לעשות דברים Reproduce. אם יש לך עניין שזה עושה פעולה, זה צריך להיות לפני מוסף, זה לא יכול להיות, אתה מבין? סוגר דברים, כן. נכון, חמש חוותות יעשה לפני מוסף, ‫עיר רצון של העולם ‫יעשה ההרעתפילה, וגם כל היי, ‫גם מה שרוצה, הכל בסדר, אבל החוותה צריכה להיות לפני מוסף. יעשה הפעה מים, אכפת לי מה שכתוב בספרים שזה לא ככה כולם רבחיים פנאצ'י יחידה כולם כולם אף אחד לא אומר גם הבן זה סתם מנג אחרון כי זה תריכל האנשים ללכת בחוץ ולחזור האמת היא שצריך לעשות את זה דווקא לפני מוסף וגם הכפות הקפות אחרי מוסף לא שווים כלום זה לא זה סתם אין לזה שום ערך שום עניין אוקיי נכון אז זה מה בפני מוסף נכון סתם זה ככה צריך וככה וככה לי לנהיג. מי שרוצה יעשה ככה, אני אומר לכם, אמת, מה, תדעו. עכשיו, בואו, האם מהשנה הזאת עם כל המצער, אז הרבה אנשים עושים הקפות קצרות, נכון? אם כבר עושים הקפות קצרות ולא מעריכים, ואפילו יש כאלה, אמרו, לא לעלות את כל הציבור לתורה, ממש כאילו לקצר מה שאפשר אדרבה. אז לעשות את הקפות לפני מוסף. זו הזדמנות, לעזור למקורות, לעשות את זה כמו שצריך. ‫ההקפות עיקר עניינם דווקא לפני מוסף, אין לו שום עניין אחרי מוסף, כן? ‫מצויין, מצויין, אנחנו ממשיכים. עוד יש לנו, אה, צריך לדעת, לפי רבינו ארי, ‫הנענוע בלולב חייב להיות דווקא בסוכה, ולפי הריזל זה סיפור גדול, ‫שמבחינתו מי שלא מנענע בלולב בסוכה, ‫זה דיעוות גדול. אלא עיקר הנענוע צריך להיות דווקא בסוכה. הוא לא נימק למה ולא הסביר לנו למה. אפשר להסביר משתי הסברים. ראיתי הרבי מלובב וחוקר בזה. יש בזה נפקמינה עם יורד גשם. אפשר לומר שזה מדין תשבו כאין תדורו. אוכל שוטה ומתאל בסוקה. אז גם הנענוע צריך להיות בסוכה. לפי זה עם יורד גשם פטור. אבל היותר נראה שזה ההסבר הוא אחרת. שזה המשכת הפנימיים בתוך המקיפים. זאת אומרת הסוכה זה המשכת המקיפים והלולב זה המשכת הפנימיים, אורות הפנימיים אז המשכת הפנימיים בתוך המקיפים יש בזה מעלה גדולה לפי זה יוצא פילו אם יש גשם או כמו היום שיש שמש גדולה, רותח בסוכה ואתה פתום מהסוכה מצטער פתום מסוקה. בכל זאת לנענע בלולב בסוכה בכל זאת כן יש עניין עכשיו הריזה עושה מזה סיפור quoi? הוא אומר שאם אין סוכה בבית הכנסת הוא אומר לכתחילה אדם צריך לברך לנענוע בלולב אחרי, לפני מוסף הברכה לנענוע בלולב צריך להיות יחד עם העלל לפני מוסף ככה צריך להיות אני מסביר, אני אומר אני ממשיך את המשפט הבא לכתחילה צריך להיות אומר הרבן נוערי דווקא לפני מוסף, אבל אם יש לך, אתה מתפלל אומר בבית הכנסת, בנץ, ושמה אין סוכה, או אתה מפלל, לא משנה מתי, ואין סוכה, אז תנענע בבית שלך אומר בסוכה לפני התפילה, העיקר שזה יהיה בסוכה. זאת אומרת, יש לנו כאן שני עניינים. יש עניין שהנענוע בלולב יהיה דווקא בין מוסף לשחרית, והוא מסביר להם אבל לא אומר העניין הזה הוא לא חשוב כל כך כלפי העניין שצריך שיש בסוכה אז אם אתה סמך הקף מוזניים, או לא לנאנה בסוכה ואז היא אחרי שחרית לפני מוסף. או לנאנה בסוכה לפניא תפילה תנאנה בברכה בסוכה לפני התפילה, מאשר לנאנה בין שחרית למוסף. רק ב ב ב ב ב ב אתה תגיד את העלל? אתה תגיד את העלל ואת כל הנענויים בבית הכנסת? זה בטוח אתה תגיד french את העלל ואת כל הנענויים בבית הכנסת ודאי. רק הברכה הראשונה יחד עם הנענויים אחת זה אתה עושה הברכה עם הנענויים שאתה רוצה בו ידי חובה זה אתה עושה בסוכה לפני התפילה <ש> אותו <ש> דבר <ש> ואם אדם מתפלל נץ, רק מסתבר רגע אנחנו פה רבן נוערי יצא בצורה חריפה מאוד, אומר גם במקרה כזה, ינענע בלולב בבית בעמוד השחר, העיקר לנענע בלולב. פה כולם יוצאים נגדו ואומרים, הייתכן משנה מפורשת במסכת מגילה דף קף, שאסור לנענע מעמוד השחר, רק בדיעבד יצא. רבן נוערי אומר לך, זה נקרא דיעבד. אם אתה לא בסוכה, זה דיעבד. עדיף דיעבד שתנענע מעמוד השחר. שתי הפסדים יש לך פה, אתה מנענע בעמוד השחר ואתה מנענע גם לא בין שחרית למוסף, שהוא מסביר את העניין בזה, אני מבטר על שתי המעלות האלה, איך קשת לנענע בסוכה. רואים כמה זה חמור וכמה זה חשוב להריזל? העניין הזה לנענע בלולב בסוכה. היית שואל, הייתי שואל אותי, היית שואל אותי הייתי מציע לך לא להתפעל בנץ. אתה נמצא פה ברוך השם, היום יש פה הכל. אז אל תתפלל בנץ אם אתה במצב שאין לך בבית הכנסת סוכה ואתה יש לך נץ אז בשביל זה לנענה בו מודר שכה קשה לכן במקרה כזה הייתי מעדיף שתתפלל אפילו בשבע ומאוחר העיקר שתנענה אחרי הנץ בבית בסוכה ואחר כך תלך להתפלל <תקל> אז, <תקל> <תלך למצוא, תקל> אז <תקל> תדאג להיות להיות סוכה <תדאג>, תדאג להיות באושה הנה רבה, להיות בית סוכה. אני הייתי, התפעלתי פעם ש כמה שנים בכנסת שני שם סוכה. אז ביקשתי רשות מאחד השכנים. אני רוצה נענע בלולב, בסוקה שלך. לא לוותר על העניין הזה, זה עניין גדול לפי אריזל, שהוא מוכן להגיע לדיעבדים גדולים, ת, ממש. ואפילו נענע בעמוד השחר, העיקר שנענוע יהיה בסוכה. זה דבר מאוד מאוד חשוב לפי רבי נוערי. בסדר? לפני השקיעה לא, לא אי אפשר אחרי התפילה. הנענוע עם הברכה צריך להיות בסוכה מה זה שווה? מה תגיד לי מה השקיעה? מה קרה? נהיית הסאטמר גם אחרי שחררית לנענע כנראה לפי הריזל זה לא שווה צריך את הברכה עם הנענועים שהוצאים בה עם ידי انو نسوت هالطعمشخه كما شو بيقولوا لهي زي بسوكه. صيدر؟ ده خيضوش جدول. تجيب سوكه لادام زر؟ كان ما. هالكوكه شو لؤضيف؟ اي كان شو تعسى تز بسوكه؟ لو اخبطي لي زي سوكه. זה, على البيت. لو اخبطي لي زي سوكه. لا تفيله עוד דבר יש לנו במצב זה שים יש לך אדם שיחו חולה של מגיפה והוא מרגיש טוב, לא יצא חובה חיובית, אבל הוא מרגיש ברי לגלם. מה נסימיתם בנוגיאר לסוקה? אז אין כמדי מיצטיר פטור מנסוקה, כח אני ראה. כח זה משהו מדיבר ארצבי. <אח> ארצבי מדובר בזה. בוא נביח חקירה אחרת. אדם שיחן חבור אגלאים. הולך על כיסי גלגלים או קביים בשבילו לצאת מהבית ולחזור, זה פרשייה. ואין לו אפשרות לבנות בבית. אין לו מרפסת. האפשרות שלו לבנות סוכה זה רק למטה. בשבילו לעלות ולרדת לסוכה, זה מאמץ גדול. האם אני אגיד שזה מצטער פתור מן הסוכה? התשובה לא. ממש לא. למה? כי, כי... מלכתחילה הוא בנה את בצורה שמצטער. הארצבי מדבר בזה בעריכות והביא מדבר, מזה מדברי האחרונים, ההסבר הוא ככה. ההסבר הוא, אם אדם מצטער בסעודה אחת או יום אחד, זה נאמור מצטער פטור מהסוכה. אבל אם אתה מצטער שבעה ימים, זה חסרון בסוכה עצמה. זאת אומרת, תשבו כן תדורו. אדם שיש לו בית, הוא דואג לבנות בית או לגור במקום שיהיה לו. או לא הולך לגור במקום שלא יהיה לו. ‫אם הוא מצטער בבית הזה ‫והוא לא מסוגל לגור שם, ‫אז הוא עושה כל להשתדליות ‫שזה לא יהיה הדירה שלו. ‫תשבו כן תדורו. ‫אז אם אדם קורא בנה סוכה ‫ויש איזו סערודה אחת-שתיים, ‫יש מקרה שהוא לא יכול לגור בסוכה, ‫בסדר. ‫אבל אם אלה כתחילה בנה את הסוכה ‫בצורה כזאת שהוא מצטער, זה לא שווה. ‫חולה אמיתי שיש לו חום והוא לא מרגיש טוב, ‫והוא זקוק לשכב כל הזמן, ‫סוכה בשבילו זה צער, ‫אז פתור מהסוכה. חולין ומשמשם, פתורים מהסוקה, כי הוא מחמת החולי הוא פתור, אבל אם מחמת החולי הוא לא פתור, הנחיה הזה, אם היה בקומה שלו, במרפסת סוקה, הוא היה מכה מצוות סוקה בכיף, אין לו בעיה לשבת בסלון או בסוקה, אין לו בעיה, הבעיה שלו שהוא בנה סוקה למטה, ואז בצורה כזאת שהוא לא מסוגל ללכת ולבוא, אז זה בעיה של הדרך, לא בגלל שיש פה בעיה שמצטייר של הדרך יהיה פתר מהסוכה. אגר עצמך אדם שיש לו סוכה במרחק, פה בחוץ הארץ, אתם יודעים, שם יש מקומו, לא בונים סוכה בבתים, יש סוכה בבית הכנסת, ושם ככה זה, בהרבה מקומות, בחוץ לארץ, אין סוכות. בבית הכנסת יש סוכה. המרחק מהבית מה שלו לבית, לבית כנסת לבית כנס, לעסוקה, לבית כנס, לבית כנס, לבית כנס, מרחק גדול, שיוזר צריך הלכת חצי שעה הליכה. תגיד מצטייר פתר מהסוכה, מה פתאום? הוא יש לו בעיה. הוא לא במה סוכה קרוב. הוא במה, יש לו סוכה רחוק לא אומרים מצטער של אדרך פתור מהסוכה. מצטער מחמת הסוכה פטור מהסוכה baş demographics. האדם שהוא חולה ויש לו חום יושב בסוכה, הוא מצטער מחמת הסוכה לא מחמת הדרך. לכן אני אומר במקרה כזה מצטער יהיה פתור מהסוכה. אבל אם זה מחמת הדרך לא. אז עכשיו, אחרים. אבל האדם כזה שהוא חולה, שיש לו, שהוא מדבק או בבידוד, שיבני סוכה לבד, שבעה ימים יהיה לנו לבד. יש לו בידוד שיהיה לו בידוד בסוכה, הוא חייב לבנות סוכה לבד. אי אפשר לבוא ולהגיד לו בני בית שירדו למטה לישו סוכה לבד והוא אישו במרפסת, בבידוד. אולי יכול לפתור את עצמו ולומר שהוא פתור מהסוכה. למה הוא פתור מהסוכה? שבעה אתה מראש יודע שזה המצב שבחה שלך ואתה לא תוכל להיות בסוכה. אז, אז איך אתה יכול לעשות דבר כזה, אתה חייב לבנות סוכה ונפרדת? זה ככה יש חידוש גדול בארצבי, ככה הוא כותב, וככה הוא מעלה להלכה שחייבים בסוכם במקרה כזה מעניין בריום שהוא קנה גילה היה בולה למטה סוכם, היה בולה לדעות את העול, היום ה-80, לא יכול, איזושהי גדירה למה לא? הוא חייב לדעות לעצמו לסוכם היום לא יכול, הוא עושה גלגלים, הוא לא יכול 80 לא יורגל אה, זה היה יכול לעלות בני בסדר وشو كل يوم عمر بمسوقه على خربسه مايا مايا هو خرب بسوكه ولا هو لا يجي لي ان لي فوق انا ما بينتخا شو هم مربسهت ازو مستعير ادينا شو خرب بسوكه هو خايب لعلوت ولا قاعد يت للسوكه شو ياكل ارز كل اسبوع אמא, איי נוסף שנה, בדרך כלל אין שנה בסוקה כי תמיד יורד גשם. נ מצב בחוץ לארץ בדרך כלל. יש ככה עה בעולם תמיד. הרב אומר בה פירוש יפה, ואי בשלם סוכה ומעונתו בציון. פירושו, מתי מקיימים מצוות שלמות של סוכה? מעונתו בציון בארץ ישראל. בכל העולם כולו סוכות, אי אפשר להיות שמה. יש גשם, יש בלגנים. יש לנו מזרח גשמי ערב, עכשיו אנחנו בארץ להחיל אצלנו ובאוסרליה לא, אבל ניו אפילו שהוא כמונו כמעט יש גשם עכשיו יש להם גשם, יש שמש וגשם חוץ לארץ זה כן, שמש, גשם, יהד, בלגן הולך שם אז אור, ככה אומר, באי בשלם ככה כמובן, באיטליה זה גם ככה וכל המקומות יורד גשם עכשיו גם פה בדרך כלל ככה, ברוב השנים כמעט יורד גשם ‫זה נדיר מאוד שלא יורד גשם. ‫השנים האחרונות זה קצת ככה, ‫אבל בדרך כלל סוכות זה די גשום. ‫בארץ ישראל זה האפשרות ‫היה הכי הכי בסוכה. ‫סבא פעם סיפר שעשדכמד הגיע, ‫הוא היה רב ברוסיה, ‫בוחרה שם, באזור שם, ‫והולכה לישון בסוכה שם, ‫היה כפורימים, אולי היה שלג סכח. ‫וכשהגיע לחברון, בסוף ימיו ‫היה רבה של חברון, ‫אז הגיע לחברון וישון בסוכה, ‫חברון זה מקום מאוד מאוד קר, ‫יותר מירושלים. ‫ואז בקור החברוני הוא יצטנן ‫והתקרר. ‫ושתאה אמרה לו, ‫מה תחלו לשום בסוכה? ‫זו סכנה בשליחה, ‫אתה חולה, זקן. ‫אתה חולה. ‫אומר לה, אם בסוכה נהייתי חולה, ‫אם לא הייתי בשם בסוכה, כמה וכמה. ‫ככה, כן? ‫בדי שלא. בחוץ לארץ ‫לא ישמים בסוכה. ‫אין מצב, זה לא מציאות כאילו, ‫אין בשטח. ‫זה ככה, כן? זה קשה מאוד. זה ממש uh, תמוע, הם לא בונים סוכות ברזעצי, ככה זה המנהג שם. אז הם אוכלים לילה פת ובלילה הראשון, בסוכה כל הציבור יעד, <אח> בסוכה ציבורית, וגם בליל שבת עושים uh, סעודת ציבורית, וגם ביום שבת, חוץ מזה, אוכלים רק הורז וטפחי אדמה, ואין להם סוכות, ככה זה שם, טוב? המשעני. וקיצור, זה בעיה. הנושא הזה, שאדם יודע מראש, שהוא יצטער מראש והוא לא יכול להיות בסוכה, זה לא נקרא שהוא בנה סוכה בכלל לבנות סוכה במקום המתאים, כן? מקרה כזה, מה עושים? לך, מה עושים? סוחרים חדר בבית מלון או משהו כזה, והוא יהיה לו סוכה. מה לעשות? אתה ממין? זה לא גדר שמצטער, לו לא יכול לעלות מדרגות, זה לא גדר מצטער, כי זה בלו וגם שבעה ימים. זה לא יכול להיות שאדם מצטער שבעה ימים. וזה נפסק בהלכה, וצריך לזהר מזה מאוד. זה מעלית. מעלית. ביום טוב, מעלית? ביום טוב, ביום טוב. מעלית, ביום טוב בטח יותר קל, כן. יום טוב, איסור הווארה דרבנן. מה האיסור שאתה עולה במעלית? היא דרבנן, שזה לא מאש לאש. אפילו יש פה ניצוצות, כן? להדליק ניצוץ של... ב... להשתמש בחשמל, במוצרי חשמל ביום טוב, איסורו דרבנן, שאתה משתמש לא באש לאש. אז להיות שזה ייסוד הרבנן, אז זה גרמה בדרבנן, אז זה בהחלט מועיל. שבת זה יותר בעייתי, אבל יום טוב יותר קל. יום טוב יותר קל, בהחלט. יום טוב. מה? שבת. שבת, מעלית שבת. מעלית שבת בשבת זה בעייתי. פיקוד שבת. זה בעיה. כן. יש בזה, בחזון עובדיה, בהליכות עולם סבא יחמיר בזה וזה גם באבי העומר חלק יהודה א' וכן, הוא אומר שיש שוודא בין לעלות לרדת אומר לרדת יותר אסור, לעלות יותר מותה בדיעבד, הוא אומר לכתחיל לעלות לא להשתמש במעלית שבת בשלב שני, שאדם נצרח ואין אפשרות אז אומר לך עדיף לעלות ולא לרדת למה? כשאתה יורד, אתה מעלה משקולת למעלית לעלות משקולת זה כבד לה וזה פעולה רצינית לרדת, <ש> לעלות, <ש> המשקולת יורדת, אז למעלית זה יותר קל, להרים בן אדם יותר קל מהמשקולת אז לכן זה, זה השערה שהוא עושה בשעת הדחה אבל בוא נגיד אדם נמצא בבית חולים, הוא יורד למטה להתפעל במניין מי אמר שאתה צריך להתפעל במניין, שזה חומה שבא על مكعب اوكي ده لو افنايم كان ده لو ما نو لو ما عليه وما نو دي مشكله اكل بالصدر ובמגדל העירה יש את זה איזה, אוקיי, כן, בקצור זה לא בדרך כלל, כן בדרך כלל בבתי חולים בפרט במקומות קליהן את זה, כן, בקצור מה שיוצא שאנשים מבוגרים צריכים לדאוג לעצמם לקנות דירה בקומת נמוכה ולא בקומה גבוהה אוקיי, אוקיי סדר. <חסור> כן. הכל בסדר. אז זה, זה בפנינו זה. עוד דבר יש אנחנו רמה מביא על חה וכאח על חה. שיאם אדם א setsוка בוחן שומיצתהר או ביום או בלילה. השוקה הזו פסולה. בד ביום או בד בלילה. חכם צבי רצה לא כל זה וזה לא נוח. אז זה באמת יש שבדברים רמה בהריחות שזה על חה למה א setsו. כמו דברי זאת למשל אם אדם בנה סוכה מה שכותב הרמה שבלילה אפשר לישון שמה מצטער יש שמה חתולים בתי לא יודע מה אי אפשר לישון שם בלילה אין מצב אז הסוכה זו פסולה גם ביום אם אדם בנה סוכה בצורה כזאת שבלילה אי אפשר לישון שם היא פסולה לא רק בלילה פסולה גם ביום. גם ביום זה... גם גא... ככה סתם ידעתי דוגמה רגע, אבל אני מדבר עכשיו, זה... אה, זה טענה ששואל החכם צבי, ועונים על זה, שרובשו בוב שולחנו, הוא יכול לישום שם מה. זה רע אמת, עונה תשוות החכם צבי. זה לא שמקשים קושיות על הראשונים, ובגלל זה ההלכה משתנה. אלא ההלכה נשארה. עכשיו, זה... וזה נפקמינה גדולה אצלנו עכשיו בחום, השתנו היוצרות בשנים האחרונות העולם מתחמם בצורה ממש ממש מיוחדת ואם יש לך שמש על הסוכה, היא לא ניתנת לישיבה הבעיה מאוד מאוד מזהיר על זה, יש להיזהר מברכות לבטלה תב בעשר אחר עצה בבוקר גמרת את התפילה, בא לבית לאכול פת שחרית שמש מכה על הסוכה שלך, פילו אם אתה יושב עם מעברר עליך משתי כיוונים אתה מצטער. מה הרעיית? תרג אומר בריקת המזון, מיד הוא מהסוקה מהסוכה. אם, אם זה לא מצטער, תשאר בכיף, לא, לא אי אפשר לשעוד שם. אז ממילה, עשו לב איך שבסוכה. אתה רוצה להחמיר לאכול בסוקה תחמיר. אבל איך אתה ואיך שבסוכה, ואתה מצטער. עכשיו, זה מציאות שאם יש שמש על הסוכה אין מה לעשות. בוא... בשעות שהשמש לא עליך, בשעות שהשמש לא עליך, בסדר, פחות או יותר מסתדרים. אם מעברה איזה, מסתדרים. אבל ברגע שהשמש מכה על הסוכה, לא עוזר לך כמעט. כל אחד עם השעות שלו, אצלי השמש בסוכה בתשע בבוקר, ובצהריים יש לי צהל. כל אחד עם שלו, זה מציאות. כשהשמש עליך, מכה, זה לא מציאותי שאת בסוכה. הצליח הדעת ככה. יש לי... יש שתי אפשר, עכשיו ככה, לא מדורשים ממני שאני אלך ואגור בעיירה ששם קר ואני אוכל לשולט בסוכר ואין לא ילידים מצטער לא ביקשו ממני עכשיו להזכיר דירה בצפת ובמרומי הער שם, הנה הביאו לך סוכר שבעה ימים בלי שמש ותהנה שם אין דבר, לא חייבו אותי. אני בתנאים שלי, במחויבות שלי אני בונה סוכר עכשיו יש לי שתי צדדים בבית, תבנות סוכר, יש לי אפשרות לבנות סוכר ‫ושם רוב היום יש צל, ומיעוט היום ‫רק יש שמש, כמה שעות נפרדות. ‫חוץ מזה רוב היום יש צל, ‫כמו בן בניינים וכדומה, ‫כמו שהגמורה קורה לזה ‫צינר הברזל, ואז מקרה כזה, ‫אבל זו תירחה גדולה בשביל ‫יש לנו תסוקה כזה, ‫או אפשרות שנייה שלי, ‫שרוב היום יהיה שם שמש, ‫אבל בקלות בקל אני בונה סוקה, ‫מסיר את הגגון, שם, שכח, אני מבסוט. ‫אם בנית את הסוקה במקום שנוח לך, ‫אפילו בדיעבד זה פסול ואפילו בלילה. למה? كي اتبנית את זה באופן שתמצית, אתה אכלת לבנות סוכה במקום אחר בterkha מרובעה, ושם הייתה נעינה, אתה היית יושב רוב היום בסוכה. שואל, קיטנה אתה שם יש אתה מכה עליך לא יותר. אבל הם חשב שאסתה אלפים מהנוח לכה, אבל זה לא נוח בהלכה, אז הוא אומרת רוב היום ישב יש בסוכה. הסוכה הזו פסולה, בין ביום ובין בלילה, אז אתה אפילו בלילה הראשון אחלת בסוכה זה בהכל לבטלה. לא אחלת בסוכה בכלל. מובן, זה פרקטיקה להלכה. הרמה מדבר איתי, לילה, היום התהפכו היוצרות, היום זה המצטער, הלילה זה פחות מצטער, היום הליום, הליום זה מצטער, זה הקושי לשבת ביום בשמש. אז אתה חייב לבנות סוכה בצד שיש רוב היום צל, ואל תבנה בצד דרום או מזרח שרוב היום יש שם השמש, ואז אתה תגיד לי אני מצטער פטור מהסוכה, ואז הסוכה פסולה אפילו ב בלילה. אבל אם אין לך צד אחר זה הצד היחיד שיש לך, אין לך אפשרות אין אפשרות, אין אפשרות כמו שאמרתי, לא ביקשו לך הלכת לגור מה? אתה מדבר שיש שמש על הסוכה אתה רותח שם הכל כבשן זה סאונה, מה אתה מדבר? אוקיי, אם אתם מסתדרים תסתדרו, אני מדבר מה ש... اه كل אחד وشاوت شغله اخذت مشى اربعه حق טוב. לא, זה هذا זה اوراق يعني ماسكين خد العافيه יפה, اخو اه طيب لا ده ساونا ده ماش له بشوت ك مسدر لما خد اخونا לך نسيمته תגור وما מי שגר בבני ברק, הרי כל השנה אין דקה אחת בלי מזגן. אתה רק הצעת מהמזגן, הגעת לגיינום. אתה לא יודע רק איזה מדור אותה נמצא. איך פעם שמעתי, אחד אמר, שם יש דבקות. כל הזמן יש דבקות, ככה, כל הזמן לחות. בני ברק, תגידי, איך אפשר לשבת בסוכה בבני ברק? מה המצב? הרי כל השנה בבית הם לא מסוגלים לשבת בלי מזגן. אין מצב. כל דקה ודקה, או תל אביב, על הים, או טבריה, מה זה לשאת בסוכה? אתה יושב בסוכה, אתה מתבשל, מתוגן, רגע, רגע, שנייה, שנייה, כולך נוטף, אה, נוטף זהה. האפשרות היחידה זה לשים מזגן. אז, אז, אז זה בהחלט הופך להיות כמעט דין. אז יש לנו רמה שמדבר בזה, בנוגע לשינה בסוכה, כשהקור גדול, אם אין גשם, אבל הקור עצום, אם אתה תביא הרבה, הרבה, הרבה סמיכות וכדומה, ואתה תצליח לישון, אין מצב שלא תצליח לישון, נכון? מה יש? תביא שקשנה, תביא, תלבש חמש כפפות ועשר סמיכות, לא יודע מה, וכובע על הראש, ותשען, העיקר תשען בעסוקה. אומר הרמה, יהיות שהוא מצטער להוציא ולהכניס את הסדינים, אז זה נקרא מצטער פתור מעסוקה. כל פעם, הרי להביא כל כך מצאים זה תרחה גדולה. לכן זה נקרא מצטער פתור מהעסוקה, ולא מחייבים אותו להביא כל הרבה מצעים בשביל מובן? רגע, אותו דבר כתבו אחרונה דורנו לענייננו. אומר להביא מעברה עולה עסוקה זה חיוב גמור. אין מצב שלו, זה נקרא כמו סמיכה קטנה. אבל להביא מסגן, זה כמו להביא מצאים גדולים שאין חיוב. אבל לאט לאט זה להיות כן, זה להיות... יש מסגן היד, כן כן יש. תשמע זה מצווה מן המובחר, אף קרליץ כבר התחיל זה וזה מצווה מן המובחר מאוד שיהיה מסגן בסוכה הסוכה הופך להיות איכות אחרת לגמרו ואם יש אפשרות בכסף קטן ואפשרות למה לא? זה דבר שיש בו מצווה מן המובחר בהחלט אם אדם מהדר במצווה קשה לי להגיד חיוב, על מעבררים יש חיוב להביא לסוכה ‫על מזגן עדיין אין חיוב, מי שמביא זה מצווה מן או באמת יש שעות בסוכה שקשה לשבת. אם יש שכה מזגן, ‫זה ממש הופך להיות ראוי לישיבה. ‫כל החור, כל המזגנים וכל זה, ‫זה עכשיו אני מגיע אליך. ‫אנחנו גם עכשיו מגיעים ‫לשאלה שלך. ‫שאלה יש בנוגע לעניין הזה ‫של שינה מצטער פתור מן מה הדין רש של השנה האם זה נקרא מצטער פתור מן הסוכה? מי בזה מאוד מאוד, הרב אליישיב, אומר שרעש לא נקרא מצטער פתור מן רגע, רגע. למה? אומר, אומר, תשמע, אומר מה תעשה? אומר תקנה אתם אוזניים, והוא אומר יותר מזה, תקנה כדורי שנה! הרב אליישיב ככה אומר. שיש, אתה יודע איפה הוא בסי גר? ב-C, בקסבה, ב-C המאה שערים. אתה יודע איך היה נראה מאה שערים בכל המועד? איך הוא אה? לילה כיום הער, ביום הרבה יותר שקט. ממש ששם, מכונית לא נכנסת, אפילו מכונית אחת לא יכולה להכניס, שיכה לא אפשר להכניס שם, בתולדות. לילה שמה שם, הוא ממש שתיים שלוש, בלילה, כיום בצל הרב אליישיב, ‫שנה בסוכה, זה היה חוק בלי עבור. ‫אולי נשאר אר לא בליל שבועות ‫ולליל לושען הרבה. ‫הוא היה חייב לישון. ‫אצלו שנה הייתה חוק בלי עבור. ‫הוא לא מוותר עליה בשום אופן. ‫פעם אחת אבא היה לו שאלה ‫בהלחות פיקוח נפש, ‫בעשר בלילה התקשר לרב אליישיב, ורב ממש היה פיקוח נפש, ‫והרב אליישיב, הנכד ענה, הרב אחרי קריאת שמעה, ‫הוא לא עונה, ‫תפנו לרב הוא ירבח. ‫כ ככה, הוא היה לא שינה, שעה של שינה, הוא היה צריך לקוב בשתיים וחצי. מכירים את הסרט, איך הוא קם, איך לקום? בשוטף את הפנים עשר פעמים, הוא וחצי על משמרתו, הוא צריך לשבת ללמוד. אז היה לו שעת שינה, בשתיים וחצי, מתחיל להיות שקט ב-100 שערים בליל סוכות. היה קשה מאוד לישון בסוכה, ואפילו אחי הוא אמר שאין בזה דין מצטער בטור מסוכר. למה? אומר כי סוכה זה לא בית. שלא יהיה ספק תמיד יהיה יותר נוח מהסוכה. וחזל קוראים לסוכה דירת הרי. אף אחד לא דורש ממך לבנות סוכה שהיא תהיה מבודדת מרעש ומחום וקור ויהיה לך נוח שמה כמו בסלון בבית. ודאי שלא. חלק מהנזקים שיש בסוכה, שיש רעש. זה נזק של הסוכה, נכון. כשיושנים בסוכה יש רעש הרבה יותר מהבית וזה לא גדר שמצטרפתו מהסוכה. ככה הרב אליהשי אומר, מעניין, נכון? חידוש גדול. וזה לא חוכמל לישון מאוחר, חוכמל עקום מוקדם, כן? כל אלה חכמים בלילה, נשארים ערים עד שתיים, נראות תמקמים בשבע אפילו. זה... כן. מה יש כן. סדר, סדר. אני... נכון, אני מודה לך שיש בזה צער גדול. אני מודה לך, אז בואו נסכם, אתה צריך לקנות התעמים, לא עוזר. לא עוזר. לא עוזר, אז פטור כנראה, ככה נראה. אבל אדם צריך לעשות כל השתדלות שאפשר, צריך לעשות כל השתדלות שאפשר שלא להגיע למצב כזה שהוא לא ישם בסוכה, למרות שיש רעש וכדומה, להשתדל לישון. כמה שאפשר אדם יכול, כאילו, יש בזה צער, בזה, תשמע, זה בכיף, רק מגיעה סמכה טובה, אנחנו ישנים בבית, תאמיני, זה כיף, לישון בבית. מה השאלה? לישון בסוכה, זה מצטער, זה לא הכי נוח, אבל זה המצווה. השאלה עד כמה ועל איזה רמה, זה השאלה, כן. לא, אמרנו שהוא חייב לבנות סוכה למפרד. כן, לא יברך יותר, אני אסביר זה, כן. בטח שיאגת מי שלא ישן לכון כי הוא לא ישן כי הוא לא ישן אבל אם הוא ישן יברך ברור ברור שכן מי שישן מברך מה שיותר מוקדם מברך יש חומו שבלטניה שרק אחרי חצות דיברנו על זה פעם אבי לשחי חולק עליו ונראים דברי שש שמברכות התורה זה חלק מברכות השחר לפי רבנו ארי. אין קן מקומו. עכשיו מי שלעשן כן? לא לא לא. לא ישן לא לורח. מי שלא ישן לא יורח. שבע אל תעשה ادیף. יש לנו עכשיו ככה, צריך לזרוע מברכות לבטלה. אנחנו השנה קמת ברוך השם קמת לו יציה מהסוכה. השם זכה אותנו במצווה סוכה כל החגים זה חג הביקורים, המשפחה אומרת לך בוא לפה, בוא לשם, השנה, יושב בדד וידאום, ברוך השם, אנחנו כל היום בסוקה, זה דבר גדול, צריך לזהר, לא לבח בוחות לבט עלה, זאת אומרת ככה. יש לנו מחלוקת ראשונים גדולה, על מה מברכים בסוכה? לשיטת הרמב״ם ורוב הגאונים, וככה עיקר הדין, שכל כניסה לסוכה צריך ואיך עליה בסוקה. עצם... למה? כי כתוב במשנה, אוכל שותה והוא מטייל בסוכה, מטייל בסוכה. גם לטייל בסוכה זה חלק ממצוות סוכה. אז בזה שאני נכנס, לא צריך לאכול, לא צריך כלום, אפשר איך שבסוכה. ככה מנהג התימנים ואשכנזים וככה זה עיקר הדין. אנחנו אספגדים, אב בית יוסף אומר נוהגים להחמיר כמו שכתב בתור, כי המיננג להחמיר לא לברך רק להאכילה. אבל לא שידענו יותר צדקים, זאת אומרת היתר נכון זה השיתה השנייה. שרוב ככל הראשונים והגאונים וככה רמבם סובר וככה אייקר שזה יותר נכון לברך ככה על העצם השאיה. בן ישחאי מחמיר בזה, בחסידות שלו, ו הוא אומר שאני מברך השב בסוכה באכילה לכוון לפטור את השאיה בסוכה לאחר מכן. מה ת chavein ליפור? מה שאת נימצא בסוקה לאחר מכן, להרוויח התשיתות האחרות. אפילו אם אתה לא chaveינ, אפילו אם אתה לא chaveינ, זה אמת צפ, כי אתה, מה בסוקה, זה חל על כל מה שתר נימצא בסוקה. שברחתי אכלת אוחז בוקר דגמה, ברחתיו שם בסוקה. אחרי כך מגיע, יששפתו למדתה, דברת על תلفון, עשיתה, מגיע שתיים שלוש. שתיים שלוש תרוצי ליתור לדמי משובח את לאחובך, למה? זה חומה שבא על ידי כולה, אמר לי מה אני ארוכל, אומר לך אז מה אם אתה אוכל? הרי לרוב הראשונים ולעיקר הדין, <תאנ> בזה שאתה שוהה בסוכה זה המצווה, אתה לא יצטרך את הדעת ואפילו מברכים על זה מה שאנו אומרים סבל ולא מברכים על זה זה עניין אחר, אבל לא לעשות חומה שבא על אז ממעלה, זה מי שכותב את זה עם בעריכות, זה המשמע בורא <תאנ> בסוף סימן תפרשת המתת ובעל התניה. יוצא שיש פעמים אדם יברך ישר פעם אחת ב... לסוכת, וחוץ מזה לא יותר <תאנ> ‫נכון. ‫בבידוד אה שזה. ‫עכשיו, מי שהולך להתפלל, ‫תלוי איפה. ‫הרביליאש ואומר, ‫אם אתה הולך להתפלל בסוכה אחרת, ‫אז גם פתור. ‫החלפת סוכה בסוכה. ‫אומר, סוכה לסוכה גם לא מצריכה. ‫אז מה שהלכת וחזרת, ‫הזרת והלכת זה לא נקרא. ‫אם הלכת לקניות איזה שעתיים, ‫שעה והצי, זה הפסק. ‫תעזור, תברך שוב. אבל על אבכי לא לברך, ‫צריך לזהר מזה מאוד. למשל, למשל גם, מה, יכול לעשות תנאי וככה אומר המנחת יצחק כוונה נגדית, אבל לא נראה לי לעשות זה כי מה היותר נכון, היותר נכון זה שיהיה בסוכה צריך לבאכ עליה, מה שאנחנו לא מברכים זה סבל אז מה אתה צריך לעשות את התנאי הזה לבאכ על האכילה? בשביל מה, כאילו, אתה הבנת אותי, הרווח לא גדול בכוונה נגדית לדעתי אני חושב שכדאי לצאת ידי חובה בברכה, והפוך בלי תנאי, הוא יוצא לכל הזמן, אם אני מתפלל בסוכה אז שחרית מנחה ערבית יוצא, אני לא צריך לבחר של בסוכה אלא חוץ מזה שום פעם, אין לו מה לבחר של בסוכה כמעט. כי למה? כי כל הזמן הוא השנה בסוכה זה לא יפסק, כלום זה לא יפסק מייחס הבית רגע ל... לשירותים או משהו כלום. לא כלום, <אז> אם הוא... זה שום דבר, שחרית אם הוא פלל בתקסט אחר, בעסוקה אחרת. אם הוא הלך לשחרית לבית הכנסת זה משהו אחר, אבל אם הוא מתפלל בעסוקה אז הוא חייב סוכה עם סוכה, אז במקרה כזה גם כן לא יברך, בסדר? צריך לזהר מברכות לבטלה, זאת אומרת שאדם צריך לדעת שלא תמיד אפשר לברך השב בסוכה. גם בלילה, מה? אבל זה חל, אבל רוב הראשונים מברכים, אז אנחנו חוששים נגד לחומרה, לא לכולה, אתה רוצה לברך לכולה, אלוהי בסדר, מה? עוד הפעם, מה עכשיו? עכשיו באת לשיעור פה, זה אני כן, אתה מחר בבוקר לתוכל, אתה תבאכש את בסוכה, באת לשיעור, באת לבית הכנסת, באת זה בסדר? אבל יתsez כי לו חקח מינחה ארבית לפה זה לא יתsez את צאת רובה שאר למינחה או ארבית, גם רובה שאר חצי זה לא יתsez אז את צאת רגיל למינחה זה לא יתsez, מובן? יתsez כה זה לא כי, כי כי זה מה שאמרנו שלרוב הראשונים זה עיקר המצווה, משהו יושב בסוכה. אז מה שאנחנו מחמירים ומברכים באכילה זה חומר אבל לא כולו אתה לא יכול לברך את זה שבסוכה. לא השלחת את הדעת מהסוכה בכלל וגם לא כדאי לעשות כוון הנגדית במקר כזה. בסיכום עוד דבר ואני לדברים בתנים בסוכה. הרמק כותב קדושת הסוכה. הרמק כותב קדושת הסוכה כמעט כמו קדושת בית הכנסת. קדושת בית הכנסת יותר מהסוכה אבל הוא אומר שקדושה מסוקה כימה ולכן מזייר לא לדבר דברים בתלים בסוכה. איני היום יש לנו יורצאית של הרב הגדול הפלה יועץ. הוא אמר שמי שלומד בספר שלו, בפדת ביורצאית שלו, ימליץ עליו הרבה, מליץ יגב מליצי עושה. והוא כותב בע"ה סוכה, אבי לנו את העניין הגדול שתחי זהר מאוד שאושפזים מנצאים בסוכה ואסור לדבר דברים בתלים בסוכה. מה? יורצאית של רשי היום? פלאצ'י? מה? הרב, לא. הרב היום הפה ליועץ היום. מה? הגרם מבינה, היה אתמול. הגרם היה אתמול, כן. רגע, אבל דרכי משה, רגע בוא נגמור נוסה הדרכי משה אומר לי חבר'ה, הדרכי משה אומר לי משמער יו, שאם אדם יש לו חשבונות ודברים בתלים שיעשה אותם בסוכה זה סותר אז המשנה ברורה מדבר בזה בשער הציון בסוף קטן ד' ותאפה של המתת ואומר שברור שהלכה כמו מריו כי אם כתוב שמטייל בסוכה, זאת אומרת שגם עניינים רשות, כל האכילה שטייה ושנזה רשות, גם מטייל, מה זה מטייל? גם כן, ענייני רשות ואם יש לו איזה חשבונות ועניינים של דברים בטילים גם יעשה בסוכה. אני ראה, אני ראה שאין פה מחלוקת בכלל. לכל אלמה אם יש לך איזו שיחת טלפון תחופה או משהו לדבר עם מישהו, בסוכה. יש לך איזו פגישה עסקית ما מה שלא יהיה? בסוכה. רק הרחידוש הוא לא מדבר דברים בטלים סתם. אל תביא ששבש, אל תביא קלפים לסוכה, זו הכוונה. יש פה כבוד הושפיזין. אבל ודאי שהמצווה של סוכה, כל עניינה, זה להיות בסוכה פירושו כל ענייני הרשות. תשבו כן, תדורו לגמרי. בסדר? זה המעלה הגדולה שכם. מה אתה אומר? מוכר נהר? מה? שאלה זה זכותו אומרים, כן? שאל, רבי אליעזר פה פה, בא לפלץ, הוא בן יצחק, הוא זכה, והספר שלו, בניצחק. זה ספר שהוא התפרסם <תפרסם> בעולם <תפרסם> כולו רוב האשכנזים לומדים בספר מוסר הזה, זה ספר שהתפרסם בכל קצבותו זה משהו פלא גם האשכנזים לומדים את הספר מוסר פלא יועץ, כל הישיבות, כל, הזה, כל המקומות, פלא יועץ זה היה אבן יסוד לעניין הזה. אתר תמכרו, חבוד חבוד, חבוד טוב נהר לכבוד פה ליועץ נהר לכבוד פה חמישים ושתיים חמישים ושתיים חמישים ושתיים עשר סיוע שמונה עשר זכה. מה עוד הנו הקדושים? אבא מצא קה קום, ושה Aaron וסב דוד שמואל באחד. רבי רינה. רבי רינה, מה שמשודיבול לתו'ב ולדב. amen. גאשמיות, רוחаниות, ונצט מכל יוצץ על הצד. אין רחתי טובה, אין, ולכולנו טובה. בספרים של צדיקים גמורים, ינצט מכל משחיתו מגעפה. חניתי רצון בננו. אמרו amen. מצא קה כל זכודות זה.